Szeretettel köszöntjük Önöket, köszöntjük a világ tájáról, többek között az óceánon túlról részevőket is. Nagyon örülünk, hogy megtisztelt, megtiszteltek minket a jelenlétükkel a PPH a Nyílt Akadémia közös élet és emberismert fejlesztő képzésén. Én Szedlacsikné Krisztina vagyok, a PPH egyik vezetője. Szedlacsik Gergő vagyok, PPH egyik vezetője. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Feleségemmel élek Budapesten. Jelenleg egy cégnél vagyok rendszergazda, illetve sok területen dolgozom egy a cégem belül. Ahogy szokták mondani, fél ezer mester vagyok. Feleségemmel együtt építjük PPH csapatunkat. Azért kezdtem a Nyílt Akadémiát tanulni, mert édesapám Szedlacsik Miklós gyerekkorom óta vissza és azóta támogatom a munkásságában, plusz én is szeretném az emberek tudatos, tudatosságának növelését elérni, hogy bejussunk az aranykorba. Mit adott nekem a kócsképzés? Elkezdtem megérteni az emberek működését a kócsképzések tanulásával, és ezáltal magamat is megismertem. Régebben egy türelmetlen, idegeskedő ember voltam, de mára már nagyon sokat változtam ezen a téren. Én is szeretnék pár mondani magamról. Budapesten élünk a párommal, a férjemmel, boldog házasságban. Én jelenleg még irodai recepciósként dolgozom egy, egy irodában, 2016-ban ismerkedtem meg először a PPH-val és Szedlacsik Miklós mesterkúccsal. Nekem édesanyám javasolta, hogy kezdjek el itt tanulni, mert hogy milyen jó, ő már itt tanult akkoriban, és hogy milyen jó dolgokat tanul itt, és hogy érdemes lenne nekem is elkezdenem. Elkezdtem hallgatni az ingyenes előadásokat, és rájöttem, hogy igen, ez tetszik nekem, és elkezdtem a képzéseket. Én azóta is itt tanulok, és minden alkalommal új információt kapok, és egyre bővül a tudás. Nekem az is tetszett, hogy gyakorlatilag a képzés, hiszen Szedlacsik Miklós nem csak azt mondja el, mit kellene tenni, hanem azt, hogy hogyan és hogyan valósítható meg. Nekem az is tetszett még, hogy életjobbító már sajátíthatok el, amiben lehetőséget láttam, hogy olyan dolgot csináljak, ami mások számára is hasznos. Életem legjobb döntése volt, hogy elkezdtem itt tanulni. Számomra nagyon sok változás hozott a Nyílt Akadémia az életemben, új látásmódot kaptam, egyre több megértés az életemben, hogy mi miért történt, és most miért történik. Visszakaptam az önmagamba vetett hitemet, ezáltal az önbizalmam, és az önértékelésem is. Új célokat tudunk kitűzni, amiket meg is tudunk már valósítani. Mióta személyesen ismerem Szedlacsik Miklós mesterkócsot, nem volt olyan tanácsa, ami nem lett volna igaz. Számomra nagyon nagy személyiségfejlődést nyújtott a képzései által, rendeződött az életem, és egyre harmonikusabban élünk. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú Mesterkocs és boldogságspecialista a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Előadunk egy olyan vezető, akinek a tudása, képessége és tapasztalatai olyan páratlan kombinációba léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygón. Ha megnézzük, hogy még miben egyedülálló a vezetőnk, arra jutunk, hogy a vezetésével négy területen el. a szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy abból kettő teljesen ellentétes indítatású tevékenység. A vezetőnk az egyetlen olyan személy a Földön, akinek javára egy kalap alá tudja hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadása képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Vezetőnk küldetése, az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy létrejé, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szerettem megkérni vezetőnket Szedlacsik Miklós, mesterkócs, édesapámat, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Remélem mindenki jól, ha jól lát mely mindig egy különleges helyszínről jelentkezünk, nem onnan ahonnan szoktunk kicsit eltávolodtunk Magyarországról jelenleg Horvátországban vagyunk remélem ezt nem veszi senki ez se ok. no akkor hát nem tudom mennyire vagytok elégedettek a, azzal ami jelenleg a világban folyik egy ilyen érdekes világban élünk, nem? ahol olyan furcsaságok történnek például például olyan furcsaságok hogy gerjesztik azt hogy mondjuk a háború minél tovább tartson. ugye Magyarország szomszédságában lévő országban ugye hogy gerjesztik azt hogy minél tovább tartson. tehát a, az oroszok így is úgy is ugye győzni fognak tehát ez nem kérdés, tehát mind létszámban, mind technikában messze felülmúlják ugye az ukrán hadsereget tehát ugye itt egy kérdés van, hogy az ukránok meddig tartanak ki és az ukránok annál tovább tartanak ki minél többet ugye támogatják őt a, a többi ország tehát gyakorlatilag ugye ez a akkor fejeződött volna gyorsan be hogyha ugye nem támogatták volna az ukránokat mindenféle szempontból pénzzel meg meg stb. stb. meg egyéb más dolgokkal tehát gyakorlatilag egy ilyen érdekes dolog tehát ezzel ugye elsősorban kik akik szítják az egészet ugye Németország Anglia és Egyesült Államok ugye ők támogatják leginkább ugye ezt a ezt a fegyverkezést Ukrajna részéről tehát ami gyakorlatilag annyit jelent hogy, hogy mondhatjuk azt hogy a nyugat támogatja ugye és hát nyilván nem csak ők hanem még más országok is innen nyugatról tehát hozzájuk képest ugye nyugatról támogatják és hát ezáltal ugye nyújtják nyújtják a háborút, de hát ugye azoknak az országoknak akik támogatják azt, azt ugye nem gondolja senki hogy, hogy bármilyen háborút humanitárius segélyként támogatják a, a, a különböző országok meg, meg cégek tehát ugye senki nem gondolja azt hogy a, a fegyverelőállítás vagy akár már az előállított olyan fegyverek, amelyik már elavultak, és már régiek, és azoknak a, az átadás az ugye ingyen történik, ezt nem gondolja valaki komolyan, tehát ebből komoly hasznokat húznak cégek, akik gyártják, és nyilván valamilyen szinten az országok is húzhatnak ebből hasznokat, de főleg mondom azok a, azok a gyártók, akik magát a fegyvert gyártják, illetve gyártották, vagy, vagy éppen már nem gyártják, hanem kereskednek vele, mert már ugye rég eladott az a fegyver, a gyártó által eladott, már valahol van, és azt most fogják és továbbadják azt a fegyvert, és ugye pénzt csinálnak belőle. Tehát ugye nyilvánvaló, hogy ha akár Ukrajnának nincs pénz fegyverre, akkor ugye ez hogy szokott működni a világban, akkor hitelből vásárolja, ami azt jelenti, hogy hogy hát nyilván vagy fölvett hitelt, fölvesz hitelt, vagy annak az árával tartozik akkor azoknak a, az országoknak, vagy akár ugye kereskedőknek, akik ezt a fegyverüzletet kötik velük, szóval ugye nem gondolják semmi ilyen komolyan, hogy itt hogy itt bármilyen humanitárius fegyvereladások történnek, meg segélyezések Ukrajna felé. Tehát ugye azt nem gondolja senki, hogy az a világhatalom, ami ma a világban van, az olyan humánus, hogy, hogy bármit ingyen adna, bármit ingyen adna. Tehát ugye azok a a világhatalmon lévő családok azok a leguzsorásabbak amik csak léteznek tehát náluk uzsorásabb emberek nem kellenek a Földön hát most gondoljunk végig hogy a Föld adósságállománya tehát amennyi az adósság a lakosság és, a, és az államok eladósod, eladósodottsága az olyan mértékű, hogy gyakorlatilag a bolygó nem rendelkezik annyi pénzzel a föl, az egész földön, az egész emberiség nem rendelkezik annyi pénzzel meg vagyonnal, amennyi az egész adósságállománya, ami az országok adósságállománya, és amennyi a lakosság adósságállománya. És akkor gondoljuk végig, hogyha... Ha ugye ennyi, ilyen mértékben el vannak adósodva az emberek és az országok meg a cégek is természetesen akkor gyakorlatilag hát kiknek, miknek, hogyan, tehát mi módon, tehát hogy lesz az visszafizetve tehát hogyha a Földön nincs akkor a vagyon amiből azt vissza lehetne fizetni akkor az hogy lesz visszafizetve tehát eleve ez úgy működik hogy hogy a hitellel azt érik el az embereknél, illetve a vállalkozásoknál, országoknál, hogy teljes egészében kiszolgáltatottak kell váljon. És, és ugye ha az országokkal, meg a vállalatokkal, meg az emberekkel azt csinálták ezek a hitelezők, hogy, hogy így kizsákmányolják őket a hitel révén, akkor ugye nem gondolja komolyan azt bárki is, hogy hogy Ukrajnát azt csak úgy humanitárius segélyekkel támogatják ami ugye éppen fegyver mondjuk az a humanitárius segély szóval egy érdekes világban élünk ahol szó szerint azt csinálják hogy a haszon érdekében minél tovább fenn kell tartani a háborút tehát minél tovább tehát ugye itt nem az a kérdés hogy ki fog ebbe a háborúba győzni vagy ki fog veszíteni, itt az a kérdés, hogy meddig tart ez a háború. Jó, és ha, ha jól csinálják ezt az elhúzást, mivel ugye nem egy kis országról van szó, hát ezáltal ugye akár hát akár még évekig is el lehet húzogatni ezeket a dolgokat. Hát mint a Covid- így van. Mint a Covid- is elhúzogatták két évig hát akár ezt a háborút is elhúzogathatják nyugodtan egy-két évig tehát ugye tudjuk, hogy lehet szépen lassan előre haladni az ellenállás miatt és ezáltal ugye szépen húzódnak a dolgok na mindegy, egy érdekes világban élünk, de nem is, nem is ez a legfontosabb kérdés hanem az a legfontosabb kérdés, hogy az emberek mennyire helyesen látnak itt dolgokat a világban és mennyire vannak megvezetve tehát mennyire vannak megvezetve tehát itt ez a kérdés hogy vajon az emberek ezt átlátják-e hogy, hogy, hogy a tudatlanságuk mögött tehát a tudatlanságuk következménye az mi lesz a jövőre nézve rájuk Nézve, itt mindig ez a kérdés tehát nem azért tudatlan egy ember, mert buta vagy ostoba hanem azért tudatlan, mert, mert a figyelme az nem azon van, amint kellene tehát valami olyan dolgon van a figyelme, ami számára érdektelen tehát érdektelen, tehát most mondok példát, mik azok az érdektelen dolgok, amik a figyelme van az embernek az emberi elme az úgy működik, hogy bármit nem fejeztél be az életedben onnantól, hogy megszülettél, bármit nem fejeztél be, azon valamennyi figyelmed ott maradt tehát bármin és ha minél nagyobb dolgok ezek vagy minél több olyan dolog van amin az ember figyelme ott maradt akkor az azt jelenti hogy a jelenre a figyelem az nagyon csekély ami annyit jelent hogy ahhoz hogy az ember helyesen lásson át dolgokat az életben ahhoz egy megfelelő nagyságú odafigyelés kell a dologra és nem egy ilyen felületes szemlélődés tehát amikor az ember felületesen szemlédülődik akkor nem azt érzékeli az érzékszerveivel ami ténylegesen adott helyzetben van ugye az érzékszerveinkkel az öt érzékszerveinkkel érzékelünk és ugye annyira vagyunk képesek érzékelni a a valóságot, amennyire képesek vagyunk arra, hogy ne felületesen tekintsünk dolgokra, hanem alaposabban rátekintsünk. Ez nem csak a nézés, ez a hallás, és ugye ha lehetőség van rá, akkor nyilván kevesebb hangsúly van a tapintásra, a szaglásra, ilyen esetekben meg az ízlelésre tehát elsősorban a hallás és a látás az, ami, ami leginkább az érzékelés a különböző dolgokban de lényeg az, hogy itt vagyunk mi emberek és az emberek nem tudják azt, hogy minél jobban szétszórják a figyelmüket tehát ez azt is jelenti, hogy ha valamit mondjuk mondtak neked az életedben és azt nem értetted meg vagy történt veled valami az életedben és azt nem értetted meg akkor az valamit elvett a figyelmedből mert az egy befejezetlen dolog tehát bármit amit az életedben nem értettél meg az valamennyit elvett a figyelmedből és ez úgy működik hogyha folyamatosan csökken egy ember figyelme akkor képes oda jutni hogy a jelenben valós információkat már az elméje nem képes befogadni azért nem képes befogadni mert egyszerűen nem tud odafigyelni a valós információra tehát ez azt jelenti, hogy az emberek fogják és most hallgatják, nézik, olvassák a híreket, és abból mondjuk nem értenek dolgokat, azon is ott marad figyelme, és annyival kevesebb lesz a figyelme jelenben a saját dolgaira. Na most ez úgy működik, hogy egy embernek minél kevesebb figyelme van a jelenére, annál több, olyan dolog történhet vele, ami problémát okoz az életében. Tehát ami azt jelenti, hogy akár baleset, vagy akár egy olyan probléma, amire megoldás kellene, de egyszerűen mivel a figyelme az már nagyon kicsi, ezért gyakorlatilag nem tudja megoldani azt a problémát, mert képtelen tudást elsajátítani ahhoz, hogy megoldja azt a problémát, tehát mondok példát, jó? hogy értse mindenki hát bizonyára láttatok annak idején, mikor iskolába jártatok olyan tanulókat hagyományos iskolában, mondjuk általános iskolában, vagy középiskolában vagy valaki esetleg szakmunkás képzőben, hogy rossz tanuló volt tehát a többiekhez képest rossz tanuló, minden Iskolába, minden osztályba voltak rossz tanulók és de most nem azt mondom nem az olyan rossz tanulót aki bizonyos tantárgyakban jó volt, bizonyos tantárgyakban rossz hanem olyanokat akik gyakorlatilag a tantárgyakban rosszak voltak tehát ugye mert vannak olyan diákok hogy bizonyos tantárgyakban jók, bizonyos tantárgyakban rosszak, mert egyszerűen a rossz tehát azért rosszak bizonyos tantárgyakban, mert nem érdekli őket tehát egyszerűen nem érdekli és ezáltal ugye azokat a tantárgyakat nem tanulja, ami meg érdekli abban jó és tanulja na most viszont én emlékszek olyan gyerekekre annó annak idején hogy ugye az osztályban elsősorban ez általános és középiskolában egyaránt volt hogy egyszerűen minden tantárgyból rossz volt mondjuk jó testnevelésből nem de az nem tantárgy érted tehát az nem olyan az egyszerűen az egy készség hogy valaki testnevelésben jó vagy sem tehát én olyan tantárgyakra gondolok amit tanulni kell tehát amit tanulni kell és voltak olyan, nem egy-két olyan tanuló volt, aki mindben tehát mindben, tehát nem volt olyan hogy a, a humán tantárgyak közül ö, valami jó lett volna neki, tehát nem volt olyan és, és ugye ez volt az általános, tehát olyan ritka volt még az én időmben hogy bizonyos tantárgyakból jó volt, bizonyos tantárgyakból rossz mert akkor még a szülők sokkal szigorúbbak voltak a tanulás kérdésében, és sokkal jobban kényszerítették a gyerekeket arra, hogy tanuljanak, mint mondjuk manapság. Szóval a lényeg az, hogy, hogy ugye miért, és mit láthattál akkor azoknál a gyerekeknél, akik ugye a tantárgyakból rosszak voltak. Azt, hogy otthon egy csomó gond volt, a szülővel, a szülőkkel és a szülő gyerek közti kapcsolattal is tehát a párkapcsolattal is, tehát ami azt jelenti, hogy a gyerek szülei tel is tele voltak problémával a gyerekkel szemben is tel is tele voltak problémával ami azt jelenti, hogy a gyereknek már általási iskolás kor korában a gyerek már eljutott oda hogy gyakorlatilag nem jutott figyelme a tanulásra tehát ezt nyilván akkor nem tudtam ezt csak az, azóta tudtam de most már tudom, hogy ez így van és mindenki, aki rossz tanuló volt mindenkinél otthon, családi problémák voltak kivétel nélkül tehát kivétel nélkül tehát azok, akik kettesek voltak a tehát Bugdácsoltak, épp átmentek a, a, az éveken, tehát évvégeken, azok mind-mind családi problémával küzdködtek otthon. Tehát mind. És ugye ez elsősorban, hát az általános iskolában valahogy ugye mivel többet voltunk együtt a gyerekekkel, ugye 8 évet jellemzően, ezért ugye több információnk volt, mint a középiskoláról, meg hát középiskolában már ugye már serdülőkor és akkor a serdülő gyerekeknek a figyelme az már az iskola helyett már más irányba is kezd eltérülni tehát itt elsősorban az általános iskoláról beszélek és lényeg az hogy hogy ma egy olyan világot élünk, hogy nem elég, hogy neked voltak problémáid az életben, be nem fejezett, tehát minden probléma az be nem fejezett dolog. Az a befejezett, amit te problémát megoldottál, de az viszont nem probléma, amit te megoldottál, mert akkor ez egy feladat volt. Tehát minden probléma az életedben, ami probléma volt, tehát amit te nem oldottál meg, azon ott maradt a figyelmed. És ha most jelenben bármin problémázol, bármin, az lehet mondjuk a politika, az lehet a háború, az lehet a gazdasági helyzet, az lehet a pénzügyeid, azon ott marad a figyelmed tehát bármin, ott marad a figyelmed és ha ott marad a figyelmed akkor jön egy következő dolog azért nem fogod tudni megoldani, mert nincs elég figyelmed arra a dologra és onnantól kezdve az is egy probléma lesz, az egy újabb probléma lesz és ha minél inkább hagyod hogy problémaként élj meg olyan dolgokat hát gondold végig amiben te nem tudsz változást létrehoz előidézni, azt te nem tudod megoldani, tehát az ukrajnai háborút nem tudod megoldani, mert, mert, mert nem tudod megoldani, de ha a figyelmedet oda teszed és problémázol az ukrajnai háborún akkor onnantól kezdve a figyelmed egy részét már oda is kötötte de bármi legyen az, mit tudom én mondjuk olvasol egy olyat, hogy mit tudom én, volt egy busz, buszbal esett, azt a buszbalesetben a féltársaság meghalt, érted? És, és te ott sajnálkozol, és te ott problémázol azon, hogy, hogy ö, meghalt a féltársaság, érted? már is a figyelmed egy része ott maradt, és már is a jelen dolgokra, amik jönnek feléd, amit neked meg kellene tudni oldanod, nem fogod tudni megoldanod, mert a jelenben nincs elég figyelmed. És ez azt jelenti, hogy az embereknél direkt csinálják ez, direkt annyi rossz hírt nyomatnak, hogy a figyelmüket lekösse az a rossz hír, de ez mind olyan hír, amivel nem tudsz mit kezdeni, mert nem téged érint. Érted? Tehát nem téged érint. Tehát mi az, ami téged érint? Az, ami azok az egyetlen dolgok, azok, amit téged érintenek, amiben neked dolgod van. Érted? Amivel neked nincs dolgod, az nem érinthet téged. Lehet, hogy érint téged, mert fogod azt fölveszed problémaként egy plusz batyuként a hátadra hogy még jobban görj egy, de, de nem kellene csinálni tehát mit tudom én most mondok egy példát hogyha mondjuk valamelyik jó ismerősöd mondjuk beteg és te azon problémázol hogy beteg de nincs benne dolgod akkor onnantól kezdve az azt jelenti hogy a figyelmed egy része ott maradt és kevesebb figyelmed lesz a jelenre és ezáltal a jelenben problémákat hozol létre mert nem, nincs elég odafigyelésed a jelenre tehát ezt meg kellene érteni minden embernek hogy ez így működik itt csak egy kérdés van hogy hogyan oldod meg ennek a problematikáját tehát hogyan oldod meg nyilván ezt így tanuljuk a PPH-nál, mert mit csinálunk itt a PPH-nál ugye van nekünk egy akadémiánk amit úgy hívják hogy nyílt akadémia és képzéseket tartunk az embereknek olyan témákban amely által ezeken a területeken az emberek boldogulnak de ha az ember boldogulni akar akkor tanulni kell ha az ember tanulni kell, tanulni akar akkor figyelemre van szükség akkor szükséges az hogy ne olyan dolgokra figyelj amihez, amire nincs megoldásod tehát nem tudsz vele dolgozni, érted? ha nagyon akarsz ukrajnában segíteni akkor menjék ki háborúzni, menjék ki katonának, érted? Vagy menjék ki mondjuk mit tudom én nőként kórházakban sebesülteket ápolni, érted? ha meg nem akarsz ilyet csinálni akkor meg hagyd békén az egész témát, világos ez? tehát olyan dolgokkal foglalkozd amivel dolgod van ha nincs dolgod hagyd a francba Oké, okay. még egyszer miért? Mert ha olyan dolgokkal foglalkozol, amivel nem tudsz dolgozni, tehát nem tudsz vele mit kezdeni, mit csinálni, akkor leköti a figyelmedet, a jelenre nem lesz elég figyelmed, és nem tudsz a jelenben úgy reagálni a dolgokra, ahogy az ideális lenne. Ez érvény. Hát én látom az embereket, Nyilván nem most, hanem amikor ugye képzem őket személyesen, ahol ugye ott vagyunk egy csomóen, én látom őket, hogy egyszerűen a figyelmük szétszort, és tartom a képzést, egyszerűen az emberek egy része képtelen odafigyelni. Tehát képtelen odafigyelni, mert egész máshol jár a gondolata tehát de ha az ember nem tud odafigyelni dolgokra akkor hogy akar fejlődni? hogy akar változni? hogy akarja ezeket a területeket megoldani? nem fogja tudni megoldani, miért? mert ezekhez a területekhez tudásra van szüksége minden embernek és ha az ember leköti a figyelmét akkor a tanulásra sem lesz figyelme tehát ugye például most olyan képzést tartunk amivel én most két napot foglalkoztam itt kint két napot pedig csak így résszel foglalkoztam na most általában amivel két napot foglalkozok az egy hónapi képzés tehát egy hónapi képzést tehát hogyha én két napig foglalkozok egy tanítással akkor én egy hónapig tartok avval kapcsolatban képzést és csak úgy mondanám hogy van azt mondja hány kamunk kettő? a maival együtt három három és ebből a képzéssel mondom kettő napot fog t -t -t, két teljes napot foglalkoztam na most miért? Ah, csak azért mondom, mert egy olyan rész jött, olyan rész jön amire ugye nekem oda, nagyon oda kellett figyelnem, hogy majd úgy tudjam átadni a tudást hogy az emberek megértsék, de én már tudom előre, hogy az embereknek ez nehéz lesz mert azt is tudom, hogy a legtöbb embernek, aki tanul, még az itt tanulóknak is a figyelme szana, szét, szóródik és azért én kíváncsi vagyok, hogy amit én most átvettem, ami mondom kb. egy hónapi tudást szoktam két nap alatt ugye elsajátítani hogy képes legyek átadni a tudást, én kíváncsi leszek, hogy három nap alatt hogy fogják ezt befogadni arra azért befizetek, ezt csak úgy mondom előre mert ugye ez a leges legbonyolultabb legbonyolul, bony rész bonyolultabb mint az összes együtt amit tanultunk tehát 8 hónapja tanulunk és az a 8 hónap nincs olyan bonyolult mint ez ami most következik és ez a lényege az egésznek mert ez a személyiségnek a kielemzése, magának az egyénnek a kielemzése hogy képes legyen valaki kielemezni egy egyént vagy akár önmagát vagy bárki más önmagunkat a legegyszerűbb, de egy más egyént kielemezni na most erre leszek kíváncsi hogyha az emberek minden nyavajára figyelnek amihez semmi közük az ég a világon hogy fognak tudni elsajátítani dolgokat? jó és tehát gondold végig egy olyan világban élünk hogyha te nem tudsz elég figyelmet szentelni a jelenedre akkor mi fog történni? nem az amit te szeretnél hanem az fog történni amit más szeretne Például mondjuk a munkáltatód, a főnököd, mit tudom én, az állam, a hatalom, a multik, érte? a fogyasztói társadalom, stb. stb. És akkor nem azt az életet fogod élni, amit te szeretnél, hanem azt fogod élni, amit ők szeretnének, hogy élj. És gondolod, hogy amit mások, tehát nem a barátod, nem a szomszédod, már hanem egész mások, az előbb felsoroltam hogy kik ha ők azt szeretnék, hogy te hogy élj, azt tudti hogy ők azt szeretnék és tehát valamit szeretnének és azt tudti hogy jó neked hát gondold végig mit szeretne egy munkáltató? Hát minél hatékonyabban minél többet ott dolgoz, nem? nem? ez egyértelmű, minél hatékonyabban minél, mit szeretne az állam? az állam azt szeretne hogy te minél többet adóz, nem? tehát ez a kettő összepaszol, mert minél többet dolgozol annál többet fogsz adózni oké? Okay? mit szeretne a talom? hogy minél többet vásárolj ahhoz hogy minél többet vásárolj, nem a hatalom, a múltik bocsánat, mit szeretnének a múltik? a múltik azt szeretnének hogy minél többet vásárolj és az megint, most már három összecseng, mert hogy minél többet vásárolj annál több pénzednek kell lenni és annál több adót fogsz fizetni minél több pénzt pénzed van, világos ez? na most mit szeretne a hatalom? A hatalom azt szeretné, hogy te egy nagyon és kis olyan állampolgár legyél, aki gyakorlatilag nem gondolkodik, csak ezt a hármat kiszolgálja. Ezt szeretné hatalom. Tehát a hatalom az nem az állam, nem a, a múltik, nem is a munkáltatód, hanem a fölött lévő személyek ami azt jelenti hogy gyakorlatilag mondjuk egy valamivel több mint 300 család a bolygón ők azt szeretnék hogy te egy olyan jó kis állampolgár legyél aki egy nap alá tevel dolgozik mondjuk egy évben elmegy egy hónapra szabadságra minél több adót fizessél lehetőleg többet költsél mint amennyit keresel hogy föl kelljen venni hitet hogy még nagyobb függőségbe legyél, hogy nehogy véletlenül leszedbe juss, hogy ott hagyd a munkahelyedet. Mert mi van akkor, akkor nem tudod fizetni a hitelt? Mert ugye ebbe benne van gondold végig, ha valaki eladósodik, akkor, akkor meggondolja ötször, hogy ott hagyja el a munkahelyét, és elmenjen mondjuk munkanélküli segélyre, míg munkát, másik munkahelyet keres mert közben a hogy fogja fizetni a hitelt? stb. stb. tehát az egész baromi jól ki van találva tehát az embereket bevitték egy ilyen zsákutcába és ebbe a zsákutcába igazából nem nagyon van számukra kiút ha csak nem kezdenek el gondolkodni és tanulni és hát egy, gond, gondold végig egy olyan világban élünk ahol csak te tehetsz magadért és senki más, ami azt jelenti hogy nem számíthatsz a munkáltatódra, nem számíthatsz az államra, nem számíthatsz a világhatalomra érted? nem számíthatsz, egy dologra számíthatsz magadra de magadra csak akkor tudsz számítani hogyha van elég tudásod, mert ha nincs elég tudásod hát akkor akkor éled úgy az életedet ahogy eddig csak egyre rosszabbul tehát ha megnézed a legtöbb embernek az elmúlt három évben romlott az élet minősége tehát nem azt mondom hogy az élet színvonala az élet minősége romlott tehát lehet hogy az élet színvonala nem romlott de az élet minősége simán romolhatott és az mit jelent? az azt jelenti hogy további élet minőségre számíthat, minőség romlásra számíthatnak az emberek tehát mit jelent az élet minőség romlás? az azt jelenti hogy kevesebb a szabadság és több a kötelezettség, oké? Okay? tehát az elmúlt két évben jóval több kötelezettség volt, hát gondold végig, köteleztek arra, hogy maszkot viselj, sok dolgozott köteleztek arra, hogy beoltassa magát, stb. stb. tehát egy csomó kötelesség lett a kötelezettségek növelésével, ugye az azt jelenti, hogy az a szabadság rovására történik, tehát ha minél több a kötelességet, kötelezettséget annál kevesebb a szabadságod ami annyit jelent hogy egy embernek az az életminőség hogyha szeretetben él, egészségben él, szabadságban él, elismerésben él és van elég pénze gyakorlatilag ezt jelenti, na most ez pedig csorbult az elmúlt években és egy olyan világban élünk ahol ezt tovább csorbítják tehát most gondold végig mit tudom én most olyan szankciókat hoznak az oroszokkal szemben amivel nem az oroszokkal szúrnak ki leginkább hanem azokkal az országoknak a lakóival, akik országok a szankciókat hozzák tehát Európa kb. 60%-ban vagy még több mint 60%-ban az orosz nyersanyagokra szorul, ami azt jelenti hogy más országokból fogják beszerezni a nyersanyagokat akkor sokkal de sokkal drágábban tudják beszerezni, miért? hát mert megnőnek minimum a szállítási költségek, hát az a minimum, tehát az oroszok nincsenek olyan messzire mint mondjuk az amerikaiak vagy bármilyen más nyersanyagforrású ország és itt nem csak a kőolajról beszélek hanem bármilyen nyersanyagról tehát gyakorlatilag azzal a szankciókkal amiket most hoztak az oroszokkal szemben hát amiben mi is részt vettük és mi is föltettük a táblát hogy szavazunk érted? mi is megszavaztuk onnantól kezdve azok a nyersanyagok azok nem fognak beérkezni mert ebbe bortkottáljuk hogy nem vesszük meg a nyersanyagokat érted? hát ez, ez az oroszok adnák, csak mi nem vesszük meg a nyersanyagot, ez a bolykot hát az oroszok mit fognak csinálni? De keresnek más piacokat ennyi, hát ilyen egyszerű, hát most gondoljátok végig ma a világ úgy működik, hogy van kialakult piac ami azt jelenti, hogy ahhoz a piachoz van kialakult kitermelés, termelés kitermelés-termelés, ami azt jelenti, hogy valamelyik országban megnő mondjuk a, a nyer, a, az igény kétszeresére mondjuk a nyersanyagra, nem fogják tudni biztosítani, mert hogy? nem arra van kialakítva a termelés, a kitermelés. Teljesen logikus, tehát mindenütt a kitermelés meg a termelés, a fogyasztásra van kialakítva. Ha megnő hirtelen kétszeresére a fogyasztás, nem tudják kiszolgálni. Ennyi. És onnan miért van ez így? Nagyon egyszerű. Főleg a termelésnél igaz. Mert a termelés az egy olyan ö, gyors fejlődésen keresztül megy, hogyha raktára termelnek, és ez, ez a raktáron tartott termék kicsit hosszabb ideig van raktáron akkor közben elavul mert olyan gyors a módosítása, a termékeknek a fejlesztése olyan gyors hogy egyszerűen mit tudom én mondjak egy fél évig vagy egy évig tárolt raktárban tárolt termék már elavult na most Gondoljuk végig, hogyha mondjuk tételezzük fel, mondjuk az USA már nem importőr, hanem exportőr. De most gondoljátok végig, mondjuk ha Európában, mit tudom én, mondjuk annyi kőolajat kellene hirtelen neki exportálni, mint amennyi a saját fogyasztása. Fogja tudni? Kíváncsiuk van. Honnan tudná? Hát az évek, mire olyan mértékben fölfejleszteni a kitermelést, hogy tudná biztosítani. De ez nem csak az oroszokra igaz, hanem a többiekre is. Most gondoljuk végig, vagyis nem csak az amerikai igaz, hanem a többiekre is. Most gondoljuk végig, mint ami az arabok exportálnak olajat. És akkor azt mondják az araboknak, hogy hónaptól kétszer annyit kellene exportálni. Jó, és akkor azt mondják, hogy jó, rendben, de nincs ő vezeték. Jó, akkor hajón. Hát de nincs annyi hajó. Hát a hajó az nem tud gyorsabban közlekedni a tengeren, hogy most akkor azt csináljuk, hogy fele idő alatt megtesszük azt a távot. És akkor kétszer annyi kőolajat szállítunk Európába. Mert ugye tankereken szállítják jó részt az arabok az olajat. Tehát hogy? Tehát teljesen nonszensz, amit a világban csinálnak. Tehát gyakorlatilag, még egyszer mondom, az összes szankcióval, amit az oroszokkal szemben kitaláltak a Európában az EU, meg, tehát az usa mit érdekli, mert az oroszoktól nem exportált, de egész Európa az gyakorlatilag exportál az oroszoktól, meg, és az exportál, nem importál, bocsánat. És ugye itt lehet, hogy van import-export, és ebből az import-export. Most, ha az importálást lecsökkentik, ugye, akkor nyilván exportálni se fognak, akkor ezzel töntheteszik a vállalkozásukat. Hova fogják mondjuk, a például az oroszok annyi BMW-t, meg Mercedes-t, meg Audi-t vásároltak, mint egész Európa? Érted? Na most. Ami azt jelenti, hogy most ezt megszüntetik, nem vihetik ki, akkor a BMW az felét, vagy mit tudom én, kétharmadát fogja gyártani a, a BMW-nek, a Mercedes is, meg a Audi is, érted? Hát ami azt jelenti, hogy a saját iparákokat teszik tönkre. És ezáltal mi is, mi meg BMW, meg Mercedes, meg Audi beszállítók vagyunk. Érted? Hát, és az egész autóipar tönkre teszik azzal, hogy... Nem engedik az oroszokat, hogy vásároljanak tőlük. Tehát valami elmebetegség ez az egész. Tehát teljesen elmebetegség. Tehát ami, ez direkt látni, hogy a lakosság ellen történik az egész. Tehát itt nem arról szól, hogy nem az oroszok ellen történik ez az egész, hanem az európai, és elsősorban az európai lakosság ellen, történik az összes szankció és nem, a, nem az amerikai társadalom ellen, mert az amerikai az nem nagyon foglalkozott az orosz import-exporttal, mert baromi mesztem voltak egymástól de, a, de Európa az függ, az teljes egészében függ az oroszoktól tehát egyszerűen hihetetlen amit és ezt nem butaságból csinálják hanem tudatosan csinálják hogy tönkretegyék az európai fehér ember életminőségét ez, erre megy ki a játék semmi másra és ugye ez az lenne a következő kérdésem és te ha nem tanulsz nem fejlődsz a figyelmed ott van a múlton ott vannak a problémákon ott vannak olyan problémákon amihez semmi között akkor mi lesz veled a jövőben? na ez a kérdés mi lesz veled a jövőben? mindig ez a kérdés és nem távoli jövőben egy-két éven belül mi lesz veled? tehát azt gondolod hogy hát de nem fog örökké tartani ez a ukrajnai háború, legyen így, mindenki azt szeretné, ne tartson örökké minél hamarabb fejeződjön be, mindenki ezt szeretné gondolod hogy utána nem találnak ki valami új dolgot? annyira naív vagy hogy azt gondolod hogy nem találnak ki utána valami új dolgot? hát gondold végig a covid még be se fejeződött, már jött a háború ugyanez lesz, még a háború be se fog fejeződni, már kitalálnak valami következő baromságot amivel tönkre akarják vágni az embereket és ugye miért akarják tönkre vágni? tehát ez már nem összeesküvés elmélet hanem ez tény, így akarják csökkenteni a bolygó lélekszámát ilyen egyszerű és méghozzá drasztikusan drasztikusan és itt egy kérdés van hogy ki marad életben és ki nem ez a kérdés, miért? mert az ember úgy működik ezt és jóha tudja mindenki az ember úgy működik, hogy addig működik, addig él, míg van miért élnie? tehát van miért élnie? most az hogy mi ez a miért? ez most részletkérdés, ez tök mindegy lehet hogy azért hogy tudja locsolni a kertben a virágjait, tök mindegy, érted? mi a miért? tehát egy ember addig él, amíg van, miért élnie? abban a pillanatban amikor már nincs miért élnie, meghal, feladja az most mindegy hogy milyen halálba fog meghalni, föl fogja adni és mennyi időn belül az azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy-két három éven belül meghal tehát feladja és egy, tehát ha miért eltűnik onnantól az ember egy-két-három éven belül biztos, hogy meghal és erre megy ki a játék, ez pont összepasszol ezzel a kérdéssel. nézzük mivel hát azzal hogy ezen a bolygón 35-re aranykornak kellene lenni és aki nem jut be az aranykorba mert nincs annyi tudása az nem éli meg az aranykort tehát mai adatok szerint körülbelül az a várományos hogy olyan száz valahány millió ember éli meg az aranykort a mai adatok szerint jó ami azt jelenti, hogy itt egy kérdés lesz a jövőben hogyan viselitek el a halálozást? ez a kérdés hm? oké? Okay. azoknak akik elhaláloznak, azoknak már készen van egy másik bolygó ahova majd születhetnek, nem a föld nevű bolygóra a Föld nevű bolygónak az a szerepe, itt viszonylag már az univerzum közepe felé, nem a közepén. Ez olyan, olyan mint például a 8. kerület, az annak idején a város széle volt. Az Budapestnek a város vagyis Pestnek a város széle volt. Pestnek a város széle. Azért lettek olyan lakók a 8. kerületben, hát akik nagyon csórok voltak oké tehát a szegények azok a peremvidéken laktak mindig a városok szélén. ez régen így volt, na most a nyolcadik kerület az már a város széle és eltelt gyakorlatilag mennyi? 200 év vagy 150 év? ahhoz képest és már, már az a belvároshoz tartozik a nyolcadik kerület sokkal több a, a külterület sokkal nagyobb a külterület mint, mint az a rész amihez a nyolcadik kerület is tartozik na ugyanígy képzeljétek el az univerzumunkat amikor a Földet létrehozták az volt a nyolcadik kerület csak most már kiépült az univerzum és a Földünk az már Sokkal közelebb van a központhoz, mint a széléhez. Ezáltal energetikailag nem megengedhető, hogy olyan fajta népségek éljenek, akik nem akarnak ezen a földön tanulni és fejlődni. Egyen egyszerű Mit csináltak például a nyolcadik kerületben a nem kívánatos lakossággal? Tudjátok? Fogták és lebontották alóluk a házakat. És elköltöztötték őket onnan. Ezt csinálták velük. Képzeljétek el. Több tízezer embert kiköltöztettek onnan. A nyolcadik kerületből. Úgy, hogy lebontották alóluk a házakat. Oké, ami azt jelenti, hogy ki Kellett költözniük. Világos ez? És ez vár a bolygónkra is azoknál, akik nem akarnak tanulni fejlődni. Oké? Okay. És lehet kiköltözni egy olyan bolygóra, ahol nehéz körülmények lesznek. A mindenki indulhat újból a kőkorszakból jó? Ja? na vagy, hogy vagy tanulsz, vagy így jársz kész ennyi jó? Ja? és muszáj ezt így elmondani ilyen drasztikusan mert különben nem kaptok észbe tehát egyszerűen én azt tapasztalom hogy a legtöbb ember körülbelül addig lát míg az hegye és nem lát távolabb. Tehát nem látja azt, hogy mi várható mondjuk fél év múlva, egy év múlva, 15 év múlva, erről meg nem is beszélve. Tehát amiket én már a 90-es években beszéltem, amikről beszéltem, az sorba mind bejött. Amiről a 2000-es évek elején beszéltem, az sorba mind bejött. Miért? Azért, mert kapok információt azzal kapcsolatban a fentiektől, ami várható. Jó úgyhogy hát egy érdekes világban élünk, vagy tanulsz, hát vagy készülhetsz a legrosszabbakra, jó? Ráadásul ugye mi képzési rendszerünk olyan, hogy közösségben tanulunk, rendszeresen tartunk összejöveteleket. minden szerdán és vasárnap is szoktunk találkozni az emberekkel, most is ugye látom skype-on keresztül hogy a csapatok összeültek és együtt nézik az előadást élőben lényeg az hogy hogy ugye közösségben az ember képes arra, hogy mutatom hogy a valahova tartozás érzését megtapasztalja és ha valahova tartozás az nem csak egy érzés hanem az egy magasabb elki szint a fejlődés egy magasabb fokozata méghozzá a lelki fejlődés egy magasabb fokozata ha az ember benne van egy közösségben és abban a közösségben lehetőség van arra hogy valami olyan tevékenységet végezzenek amiben lehet adni elismerést vagy kapni elismerést vagy mind a kettőt lehet csinálni és ha az ember ezt már gyakorolja, tehát nem csak a közösségben van benne, hanem az elismerést nyújtja, és az elismerést kapja, vagy kapja, nyújtja inkább, kezdetben úgy működik, hogy kapja, később már nyújtja is, akkor ez is ez rendszeres, akkor már eljutott az elismerés lelki szintjére. És ugye azért fontos ez, mert gondoljátok végig, ebbe benne van, hogy valamit Adunk. ha az ember ad, azt adja önzetlenül tehát amikor már az ember az elismerés szintjét lelki szintjét gyakorolja akkor már az önzetlenséget kezdi el gyakorolni tehát önző ember nem tud a lelki fejlődésen végig menni csak az aki gyakorolja az önzetlenséget az önzetlenség gyakorlása pedig avval kezdődik hogy valaki a valahova tartozást tehát egy közösségben, egy csapatban képes együtt működni másokkal és ha már honnan tudni, hogy valaki elérte már az elismerés lelki szintjét az, hogy nem magáért csinálja az elismerést, hanem másokért csinálja az elismerést. Tehát magyarul az önzetlenség már része az életének. Az önmegvalósításba úgy tud az ember eljutni, hogy az ember képes arra, hogy amit tud, átadja a többieknek tehát a tudását, tapasztalatát átadja és megint csak mivel előzőleg megtanulta az önzetlenséget ezért önzetlenül legyen képes a csapatának átadni a tudást és a tapasztalatokat és ha megvan az önmegvalósítás is, tehát ezt már az illető gyakorolja, tehát önzetlenül tudja gyakorolni. Tehát ugye az első lépés volt az önzetlenség, a második pedig a magas szintű tudás. Akkor jön a küldetés szinthez. Ugye küldetés szint begyakorlása és eljutása küldetés szintbe, az azt jelenti, hogy nem magadért csináld, ne a családodért csináld, amit csinálsz, hanem ennél sokkal nagyobb célokért, az emberekért, mondjuk az emberiségért csináld. Tehát az emberiségért csináld. Ami azt jelenti, hogy ha az emberiségnek jó, akkor nyilván jó lesz a családodnak is. Nyilván jó lesz neked is. De ha az ember nem tanulja meg az önzetlenséget, és ezt nem gyakorolja tovább ezt az őzetlenséget még egy magasabb fokon akkor soha nem fogja azt csinálni hogy ne magáért ne a családjáért tegyen hanem sokkal nagyobb dolgokért amit úgy hívnak hogy emberiség vagy úgy hívnak hogy bolygó ami még több mint az emberiség mert a bolygón itt vannak az élőlények a bolygón itt vannak az élettelen dolgok, sőt, itt vannak a bolygón a magasabb szintű szellemlények is. És akkor megvalósul az, hogy az ember bejuthasson az aranykorba egy olyan célért, hogy visszakerülhessünk abba a létformába, ahonnan idejöttünk a Föld nevű bolygóba, vagy bolygóra és ez pedig az isteni létforma, de valakinek jobban tetszik akkor kezdetben ugye a legalsó szinten angyali létforma csak ugye, nem mindegy, ezt nem itt mondom, na szóval lényeg az hogy az aranykornak az a célja hogy az emberek egy elnyomásmentes társadalmi formában tudjanak tanulni ahol nincs szükség az emberek irányítására, mert mindenki tudja tenni a dolgát és mivel nincs elnyomás az emberek tudnak fejlődni, mivel a legnagyobb, az egyik legnagyobb akadálya a tudás elsajátításának az, hogy amikor az ember elnyomást kap akkor képtelen a tudás befogadására, illetve átadására szóval a lényeg az, hogy egy csodálatos dolgot csinálunk, amivel az egész emberiségnek jót tudunk tenni és, és hát azért kellene dolgozni azon a számon, hogy ne csak ilyen százmillió valahány millió jusson be az aranykorba, hanem ennél azért jóval több és ennek ugye az a feltétele hogy a tanulóink szervezzenek minél több tanulót hát köszönöm szépen a figyelmeteket jó tanulást kívánok mindenkinek a szünet után már lehet is gyakorolni a tanulást és köszönöm szépen a figyelmeteket szünet után találkozunk szeretlek benneteket sziasztok visszaadom a szót a házigazdáinknak Köszönjük Szedlacsik Miklós Mesterkósnak a képzést. Igen, köszönjük szépen még egyszer, nagyon fantasztikus képzés volt. Rengeteg információt kaptunk, és nagyon összeszedett, nagyon uh, részletes információk. Úgyhogy köszönjük szépen Szedlacsik Miklósnak még egyszer ezt a képzést. Én nem, aki hallgatja az előadást, hogy uh, hallgassanak Szedlacsik Miklós Mesterkósra, kezdjék el mi hamarabb a képzést, hiszen megéri. Hoz meg legjobb döntését. Szeretnénk kicsit arról beszélni, hogy nagyon kedvező itt a tandíj, nagyon megfizethető áron van. Ez havidíjban, bocsánat, óránként 330 forint, ami 30 óra képzést akar, ez 9800 forint, nagyon csekély az, az összeg. Ettől eltér az első hónap, ez 660 forint óránként, de szerintem ez is nagyon csekély, 19700 forint, ezt máshol is elköltjük. Javaslom, hogy vedd fel a kapcsolatot a vezetőddel, az ajánlóddal, aki szimpatikus számodra, a pph közül, és várunk szeretettel közénk. A szület után személyiségfejlesztő kocsképzésünk lesz, amelyen, ha szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Most pedig 30 perc szünet következik. Köszönjük! Köszönjük szépen!